Кожного дня до пункту очищення запитною водою приходить любов. Жінка розповідає, радіє, що є можливість набирати чисту воду навіть взимку. Ми раді, що на цій точці відкрили цю воду очищену, вона дуже хороша. Беремо кожен день. Беремо. І, дякую, да, і дякую, що нам вони так зробили, що зі скважини, ще йде вода. Но надеемся на то, что скоро, наверное, дадут настоящую наводку. Все было хорошо. Только народа много собиралось, потому что объемные тары, тары, вот 4, 4 баклажечки я набираю. Сварить, кушать, помыть посуду ею, потому что с крана она плохая, полоскать я имею в виду и умыться. У Миколаєві товариство «Червоного Хреста» утеплило 10 систем з подачі очищеної води. Загальний обсяг усіх ємностей близько 150 тисяч літрів, говорить Аркадій Дебегян. «З таких систем в нас в Миколаєві всього 10. Загальним обсягом десь приблизно 150 тисяч літрів. І саме ці 10 систем нам забезпечують водопостачання за весь цей період. Наразі ми вже спочатку повномасштабної агресії, забезпечили миколаївців обсягом в 35 мільйонів літрів води. Розуміємо, що впереди, попереду зима, і саме тому підготували, зробили ось таку роботу. Очисні споруди та обладнання розмістили в контейнери з пінопласту, які підтримують температуру води від 7 до 10 градусів, навіть в морози. Система захисту дуже проста. Це звичайний термос, який нам відомий, таким, яким ми користуємось всі. Такі самі термоси ми зробили по Миколаєву, внутрі ось таких а, морських контейнерів. Просто зараз ми стоїмо біля того, а, такого контейнеру, в якому знаходиться а, частина обладнання по виробництву піттєвої води, але система вона однакова. Тобто ми за дяки ось таким ось плитом, повністю зашили і забезпечили теплонезалежність а, систем. Вода, яка знаходиться внутри, має плюсову температуру. Завдяки усім цим струдованим ця температура зберігається внутри і не замерзає. До одного з таких утеплених пунктів очищення води Я приходить Леонід. Чоловік Потрібно. говорить, подібних точок з подачою питної води необхідно більше. Тим станом з водозабезпеченням в Миколаєві ну, воно задовільне на сьогоднішній день. Ми вважаємо, по цієї води, яку ми взяли, достатньо. Приготувати обід, вскип'ятити чайники і так далі. А технічна вода в крані є. Єдине, що черги, хотілося б, щоб таких пунктів було побільше. На кожній точці очищення розміщують ємності з водою об'ємом в 20 тисяч літрів. Захист від морозів забезпечує їх цілорічне використання, говорить Аркадій Дебаян, заступник начальника Миколаївського товариства Червоного хреста. Єлизавета Кротик Суспільне новини, Миколаїв.